היי hey, חברים, שלום לכם, זה כל כך כיף ניגונים, תווים צלילים, וכאן כולנו חברים אני דרורמי, זה הכל וזה שמי השירים הם עולמי, שר לכם ול ולעצמי דרורמי והחבוי בוני תחרות השירים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 ‫מה? ‫-מה מה? ממי, דרורי מי. ‫או, דרורי מי, שלי. ‫מה שלומך? ‫בחת הבח, יש לי בעיה. ‫אני מנסה לכתוב חדש, ‫ואני לא מצליח למצוא חרוז, ‫שגם יהיה ומרגש ויפה. ‫או, קפה. ‫אל שטויות, רורי. ‫בשביל לכתוב שיר, ‫אתה צריך להתרכז. ‫ואז לקחת... Barvazan vazan Vélazimotan, Le Léach-arbi-ken, Basir et <tot> Shir bidyuk Basir laher mikem alekha leharbev etev lahostif lasir charozim adiv charozim si vole comme on va na gam kadour al makel comme on va ch'tzarih losim tavim <tot> ve gamovan lo lishkoach lasim basir sax sans מה? זית כמון בצל. ולאחר מכן אלך לעשות אבצ'י גדול. אה, אבצ סי. תודה. לאחר מכן אתה צריך להרביב וסיב לב. זה מאוד מאוד פשוט. ההה שלום לכם ילדים, קנברג הטבח. מתיי לכם ריישר מה והיום נלמד משהו מיוחד, נלמד לבשל שיר, שיר בתוך הסיר. <laughs> לפעמים כשרוצים ליצור שירים, יש דברים חשובים, חביבים וטובים. מילים, חרוזים, בנגינה ומקצב, זה הזמן לגלות. אז עכשיו. <laughs> המילים הן בנות ויצרות משפצים ושורות בעולם השירים מצחיק ונעים מרכיבים חמוזים מנגינות ועולים יצטרפו לחגיגה בעולם בלי דאגה חלומות כאן רגזים, ממציאים, חרוזים טפוזים שזרזים, הרגזים, ברווזים ילדים שקופצים לא רוצים חמוצים חפצים, נוצצים, מקפיצים, עציצים המקצב מגלי את תזבור של השיר לפעמים הוא איתי, לפעמים הוא מהיר אם מוגדים, מגלים את הקצב מהר איזה כיף להרגיש וחמסים, מנגידות תמילים הסתרפו לחגיגה העולם בלי דאגה חלומות כאן מגשבים בעולם השירים תודה רבה, תודה רבה לך, בלכת הבך uh, האמת שלא עזרת לי כל כך אני כבר אמצא פתרון toda ולהתראות. להתראות גם לך, ורק אל תשכח לקחת את הרמקול, וגם להשים פה לימון, ולקחת הרבה הרבה דברים, ופשוט להרמד! טוב, חייבים מיץ הרמוניה. אתם לא יודעים מה זה מיץ הרמוניה? זאת ההמצאה הכי שלי. Bo! Simulet! לוחצים על הקלידים ומקבלים מיץ טעים, מיץ מדהים, מיץ אני דרור אמית, זה הכל וזה שמי השירים הם עולמי שר לכם ולעצמי קוראים לי �רור Sunday מה שלומכם ומה שלומי השירים הם בלבכם תגלו בעצמכם! מקабלים מיץ מדהים מיץ זמרים מיץ אלופים, אלובים מיץ שפיץ שנפל על הציץ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 אני אפילו שוכח את המילים. אתה מתרגש, זה טבעי, זה קורה לכולם. אבל ברגע שאתה תעמוד על הבמה, בתאום הכל יסתדר. אתה מוכשר ומקסים. תפסיק להגיד זה. אבל זאת האמת, לולו. אתה פשוט הכי מדהים. די. אבל אתה כזה מתוק, אתה כזה מה, מה? מה, מה, מה, מה, מה? אתה מגזין, דרורימי, מגזין. טוב, נו, בסדר. הגזמתי, סליחה.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 אולי זה יצליח בסוף. Guess. שוב ושוב, אל תפסיק לשיר. אל תפסיק לשיר, אל תפסיק לשיר, אל תפסיק לשיר, אל תפסיק לשיר. אל... תפסיק לשיר> תפסיק לש... α... Α... هاي, לולו... מה אמרת עכשיו? תמשיך, תמשיך. לא, לא, השני, השני. אה... אה... אל תפסיק לשיר. נכון, לולו, נכון! נראה לי שזה יכול לעבוד. רוצה כן? יש. אז אני, השיר, והאתה תיתصرفי משורה שלח? זה כיף. מוחה? אני מתרגש. מוחה, מוחה. שיר, שיר, שיר. על תפסי כל שיר. וואו, זה יפה. כן. בוא ננסה שוב. שיר, שיר, שיר. על תפסי כל תגלה את הכול ותafi צור באיר. שיר בכל כול, גם אתה יכול ‫אז נעים להכיר. להכיר. ‫זה עובד, לולו, זה וואו! עובד. ‫-וואו! ‫זה עובד נהדר, לולו. ‫-נכון. ‫יש. Yes. ‫-תגיד, דרור. ‫כן? ‫-אתה תכננת לשיר לי את השיר הזה? ‫מה זאת אומרת? ‫-ידעת שזה ישמח אותי. שהשיר 아, השיר לך כי הוא דיבר אליך.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 למה לא? הוא שייך גם לך. ואתה תבוא לראות אותי בתחרות השירים? בטח שאני אבוא לראות אותך בתחרות. <אח> כולם יבואו <אח> לראות אותך. אתה יודע מה? כולם מוזמנים! <אח> יש! קדימה, לולו. בואו נלך לתחרות השירים. <אח> נרגיש עצוב, נשכח או קצת עזוב אם קורא לי שפתאום אלי לי שמש במרום את עיניי אני עוצם, מתרכז ומזמזם שיר חדש או שיר אחר, שיהיה לי לחבר <laughs> שיר, שיר, שיר, שיר, אל תפסיק לשיר תגלה את הכל בהיר וכל כבדי יכול להעיר אז נעים להגיר אם בדרך אין את ברור והשביל כבר לא ברור אם האור יעלה הכל בהיר ואיתו יצא השיר שיר שיר שיר אל תפסיק לשיר תגלה את אז נעים להכיר שיר, שיר, שיר, אל תפסיק לשיר תגלה את הכל ותפיצור בהיר שיר בכל גם אתה יכול להאיר <שיר> אז נעים להכיר <שיר> כן, לילי. רציתי להגיד לך תודה שלא הסכמת שאני אבטר. בבקשה. ותודה גם לך שלא הפסקת לשיר. כן. וגם אתם שם בבית. אל תפסיקו לשיר. לולו, מה קורה פה? אלו! השחנים ישנים! נראה לי שארנון כועס. רגע, רגע, אתה יודע מה? בואו נעשה ביחד. תחזור אתה אתה מצליח! אפשר להוציא את גם אחרת. כן, זה גם מה שאימא שלי אומרת. מה, מה היא אומרת? שאפשר להוציא את גם אחרת? כן. ושאני מתנהג כמו קטן. ואיך מתנהג ילד קטן? ילד קטן, בוחה. לא נכון. גם אני בוחה לפעמים. אז ילד קטן רוצה לשחק כל היום. גם אנשים גדולים אוהבים לשחק. הם פשוט עושים זה בצורה אחרת. לא יודע? I love. I can shabbat yotra. Draw me, shove palm. I'm Knas. The Pharaoh is a traitor. But I'm not the one who אה-הה! אני מצטער ידידי הצעיר, אני נותן לך כנס. אבל יש פה אור, הוא צריך פנס. כנס, כנס, דוח, כרטיס אדום! אבל אני רק ילד קטן! לפי הרעש שעשית, אתה נשמע מאוד גדול. אבל רואים שהוא רק ילד. ילד קטן עושה גדול, איך נקבע אם הוא גדול? פשוט תשאל אותו. ארנון, בן כמה אתה? חמיש. חמש זה ילד קטן. אבל אני ילד גדול! אני כבר מבולבל. גם אני. לפעמים אני קטן, ולפעמים אני גדול. כולנו לפעמים קטנים, ולפעמים גדולים. אני לא מבין על מה אתם מדברים. אני хושה פנימית? בדיוק. אני אדאג על הקטן, אבל אני מרגישה גדול. ימאי זה מתחשב בישנات הצוארים של השקלים שנקח? ושומר על השקלים! רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. תשבי תנו רגע, ונדべר על הדברים. אני לא יודע תנוח כמה דקות, לא, ואז תמשיך. לא לא, לא, לא, לא, אני מאוד מאוד מאוד עסוק. אני יודע שאתה עסוק, אבל יש לנו משהו ותחליט אחר <אז> יש לנו גם מצ מצ טוב, חם בחוץ. בוא. הווא. יש לנו משהו לפתור פה, כן? אני אשים את גלימת השופט. מוכנים? נתחיל איך אפשר להחליט... יש לנו פה בעיה, כן? אי אפשר להחליט אם ארנון קטן או גדול. לוייתן? או אחר זה... זה מיץ נהדר תזכיר לי מה זה זה? זה מיץ הרמוניה בלה מג'ור. עכשיו בוא נמשיך לשאול, מה הוווך ילד קטן לילד גדול? אה... אולי הגיל כי יש יחק קטן והוא ממש קטן. הוא בטוח קטן, הוא יותר קטן ממני. הגיל, נכון? אבל מה עוד? חוכמה. ילד גדול יותר חכם מילד קטן. לא נכון. יש המון ילדים חכמים בכל מיני גילאים. אז אולי הגובה שלו. לפי החברים? אני חבר שלך, ואני גדול. או, אני יודע, אני יודע. זה מאוד מאוד פשוט. לפי האישיות. כמעט... לפי התנהגות. בינגו! בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו. סליחה, סליחה. צהרוי. בסדר, סליחה. Mm. לפי ההתנהגות. כן. רק לפי ההתנהגות? אה, לא רק, אבל בעיקר. בוא ניתן דוגמה. בבקשה. אתה יודע לקשור את הסרוכים בנעליים? בבתי. לא אתה, שבתאי. כן, אני יודע לקשור את הסרוכים בעצמי. כל הכבוד. ומה עוד אתה יודע לעשות בעצמך? Mm. כל מיני דברים. אני מתלבש בעצמי. רק לפעמים אני נעזר בהורים. מצחצח שיניים בעצמי, מתגלש במגלישות של הגדולים, או עוזר לאורים, משחק בחדרים עם החברים. או? כל הכבוד! ותגיד, את החדר והצעצועים, אתה גם מסדר בעצמך? לא, אני מסדר. אז אתה מחליט להתנהג כמו ילד קטן. כן. <שאני> רוצה, אני יכול להיות מאוד גדול. בדיוק מה שאני חושב. אתה יכול, אבל אתה לא רוצה. אבל אני כן רוצה, אני רוצה להיות גדול. אבל רק לפעמים בא לי להיות קטן. בטח שאתה רוצה. כולנו רוצים להיות גדולים, ולפעמים מעדיפים להישאר קטנים. נכון. אתה יודע איך אפשר להיות גדולים וקטנים באותו הזמן? אך, אך, זה אפשרי. אך וراك במוצאו תמלים. מה? ש- שמדברים, שמדברים? כמו עכשיו, כה רק שאנחנו מדברים? כן, בדיווק, בדיווק, כמו עכשיו שאנחנו מדברים. אם שהוא מרגיש אותך, אתה אוכל לעשות רעש גדול. אבל אףich קד לא יבין מזין כלום. בדיווק, רעש זה רעש. אפשר לא יבין מזין כלום. אבל אם אתה קושי ומדברים על זה, אפשר לא אותך. אפשר לא <להקשיב> לך. נכון. זה בדיווק כמו במוזיקה. אם מטופפים חזק ומפרהות זה גורם לכיבוז נעיים אבל אם מטופפים לפי קצץ שומרים על ריקוד גבוה ומקשיבים לעולם שמסביב, אפשר אפילו לרקוד נכון דד אה, זרנון, רוצה לספר לנו אז מה מטריד אותך? למה החלטתה לתופף בכל הכוח? אז, אה, יש לי אח קטן, שהוא ממש ממש קטן, קינוק. כשהוא אני חייב להיות בשקט. ועכשיו, בגלל שהוא הקטן, אני הפכתי להיות גדול. ולפעמים אני רוצה להישאר קטן. אתה מבין? בטח שאני מבין. כולנו, כולנו מעדיפים להיות קטנים, ולפעמים רוצים להיות גדולים. ותזכור שאתה היית בדיוק כמוהו פעם ועכשיו אתה נהנה מדברים של גדולים ממגלשות, מאופניים, מללכת לבד לחברים אתה יכול כי אתה גדול! אתה צודק סליחה סליטרה שבתאי שבתאי אה, אה, כן, כן, המיץ הזה מאוד דרורי אתה רואה? לא צריך לתת לו דוח או כנס למיץ? לארנון אם מבררים בדיוק מה קרה, אפשר להחליט הרבה יותר טוב מה לעשות. נכון! על זה בדיוק אני מדבר! לא ישר לצעוק, יש לך דוח, יש לך כנס! חשוב להיות רגוע, לשקל את הדברים! אז אתה לא כועס? אני? כועס? מה פתאום כועס? אני בעד לעשות כיף! חולות שומרים על הכללים! אה, הופ! ארבע! אפשר לחגור! יש! אז תשאר איתנו! אה, אני לא יודע, אתה מבין שאני עסוק, כן? אני מבין, אבל יש לנו ריקוד. אתה אוהב ריקודים, לא? אני? אוהב ריקודים? לא, לא, לא, לא! אני מאוד מאוד מאוד ואוהב ריקודים! אז ריקודים! ומקטר הקפטורים באלגל המשחקים אני הולך לבד סוחב לימצופים מצייר גם זיורים מתחבא במחבועים ונעלם מיד אני יכול יכול תימד הכל עולם גדול קורא לי כבר לגדול תראו אותי אני יכול ימין, שבל, שמיים בו, אני ככה באוויר נשאיר בקול לפנים חיוך גדול על הפנים החיים יפים עוזר לסחור, סקיות מתגלש במגלשות החקבות בפארק אתה יודע את הלבן ואת השם שלי כותב גדל זה ממש נחמד תראו אותי, אני יכול ימים זרות ובגול רגעות שמיים חול في سالي اخو في سالي فادي يور كان بو لا برني او جوي فيو فيلم شند هيي ا تاي اخو يا خالك ماك כי מה divided sich auf out? Mirано multiganién. Es radianteâm opticalы? Mir maisages äl k量. MirRC Melva, m metros zu beschleven. Fiリera 2011-ễcionalcool in Jaguarland, Sdingauer für absolument asta. Es um פיצה for Jacob, pizza for Fanny. Chiyoch Gadol al יפים The rich יפים the ones יפים are Ooh, ooh, e, ooh, a, a, ting, tang, wala, wala, bing, bang. a, a, ting, bang. hi, drool. me. Hey, show the shabloon. Take כן. אני יכול להלוות את האופניים שלך? את האופניים שלי? בטח. אבל מתי? עכשיו. עכשיו? ומתי תחזור? אתה לא סובך עליי. יש לי הופעה היום בערב, ואני לא רוצה לאחר. <laughs> השרשרת שלי נפלה, ויש משחק כדורגל נגד זה ממש ליד הפארק. אני מבטיח לחזור בזמן. Mm -hmm. Mm -hmm. טוב, בסדר, בסדר. יופי! אז, אבל רגע, שאול, אתה חיים לחזור לפני שש בערב. בסדר, המשחק כבר התחיל. עוד שעה אני פה. בסדר, לפני <אח> שש בערב. ולא שנייה אחת יותר. טוב, טוב, אני צריך לבדוק שלא שכחתי כלום להופעה. כן, אז נכין הכל. גיטרה. חמישה מפרטים. יש ספר תווים. יש כסדה על האופניים, כמובן. bakbuk mm -hmm. עם מים, כן, בקבוק עם מים. אופה. צמצנת כדורים. צריך גם את הברווזים. נשים הכל פה. מיקרופון וחוטים, כן, כמובן, מיקרופון. אה, מה, מה עוד אני צריך לקחת? את הקסילופון, כמובן. הקסילופון, וגם... אוף, זה יותר מדי מהר. ממש הסתבכתי. צריך אה, להעט את הקצב. ועכשיו אני יכול להתכונן. זה יותר מדי לאט. קדימה. טוב, אז אני חייב לבדוק שלא שכחתי שום דבר. אני צריך להספיק, להתקלח, להתגלח, לצחצח, להתמתח, ולמפתח קדימה חתללה ואבננה בוקר טוב, ילדים וילדות. ערב טוב לשרים ולשרות. כולם לחזור אחריי. אני דרור זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי. שר לכם ולעצמי. פיק פוק טיק טוק, שקשוק פיק שפוש, לשלוש כשטוש, נשנוש כשקוש. פגדול פגדול פגדול פגדול. פקוטון פקוטון פקוטון פקוטון. אה. אה. ידעתי שהוא יאחר. גרור, אמי. אני ממש ממש מצטער. מיירתי לחזור בזמן, ובדרך נפלתי, והרסתי את הבגדים. אוי ואבוי! את הנעליים. אוי! חטוב, אוי! אוי ואבוי! שאול אתה חייב לנוח! איזה מזל שרחבת עם כסדה! وا ما ياي ما موفا ما ياي ممم انا ما اتصلت بس ما بدي يوجا ايه لو لا افريا لي شهولاني ما بنسى لحش اوكي اوكي ممم ماز مديتاتزيا بتوقع والله انا مش بقولاني بيخليه אולי ניקח נענית, אולי נתכסר לאמא שלי, אם היא בבית, היא אני חייב להתרכז, צריך לחשוב, לא יודע מה לעשות עם המופעה. רגע, רגע, לא עמי. זה? מישהו בדלת. דרור עמי, זאת אתה יכול להשתמש באופניים שלי. אבל שיר, איך ידעת? היינו במשחק הכדורגל. נכון, היא באה למשחק, לא כמוך. ושאול סיפר לנו... סיפרתי לה שיר. שהוא חייב לחזור. הייתי צריך לחזור. כי אתה ממהר. נכון, מיירת, מיירת, נכון? אבל רגע, רגע, רגע. איך ידעת ששאול נפל מהאופניים? מה? שאולי, שבלו לי. אתה בסדר? כן, זאת רק מכה קטנה. أو... אבל הרסתי לדרורמית המופעה. לא נורא. أو... איך ידעת שנפלתי? אני לא ידעתי שנפלת, אבל אני כן יודעת שלפעמים אתה... איך אני אגיד לך מה, את, מה אני את זה בעדינות, אצד, מה? אתה... מה, מה, מה? אתה תמיד מאחר. מה? <laughs> עוד. ‫הפעם זאת לא הייתה אשמתי. ‫זה בסדר, זה לא משנה מי השם. ‫פשוט חשבתי לצאת מוקדם ‫כדי שיהיו לדרור מי אופניים. שאני צודקת. ‫את צודקת מאודך. ‫קדימה. ‫איזה יופי. ‫היא וגם אתה יודע, ‫שאול, טוב שיש חברים. ‫זה רכון. ‫-כן תראה, אני עזרתי לך, ‫ועכשיו שיר עוזרת לי. ‫קדימה, לא פעם. ‫-גרוב. זה רגע אחד! רגע אחד! לולו! לולו? היי! לולו, אין לי זמן, אני מאוד ממהר, אני צריך להגיע להופעה. המופע עבר מקום, והוא התקיים ממש כאן, בסלון של דרורמי! אוי לא! אוי כן, طبوت אני نشرت قناه السبا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه נכון? اه اه اه اه اه اه اه اه נכון? اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه מיקרופון, יש اه اه اه יש اه רעיון מצוין. זה רעיון בלגן שחבל על הזמן. זה לא יעבוד גם אם נרצה מאוד מאוד מאוד. למה? כי אם כולם יגיעו לכאן, לא יהיה מספיק מקום. לא יהיו מספיק כסאות. אני צריך... הבאתי כסאות. יש עוד הרבה בחוץ, אני צריך עזרה. וואו. מה יש הופעה או אין הופעה? ברור שיש הופעה. תודה, תודה, באמת תודה. אבל מה מאורחים? האורחים יהיו רעבים? לא הכנתי שום דבר. ארנון מביא פיצה לכולם. ארתי לדאג, אין בעיה. יש לנו עוד שעה להתכונן. עשיתם את כל זה בשבילי? ברור שעשינו את זה בשבילך. בשביל זה יש חברים. פה אתה פה בשבילנו, ופעם אנחנו בשבילך. עם חברים כאלה, אני יכול להיות בטוח שמצב הרוח תמיד יהיה מג'ורי. מג'ורי. מצב רוח מרומם. כן. והכל בעשמתי. מה פתאום, שאול? תראה מה קרה. כולם הגיעו להופעה מיוחדת, והכל בזכותך! בזכותך! תפתחו לי, תפתחו לי כבר, נו! הבאתי פיצות אז הכל הסתדר, דם ונשלם! כולם עושים בשביל כולם! אם פתאום במפתיע ילד אליך מגיע בוא נשחק, הוא אומר סימן, סימן שיש לך חבר. חבר אם, אם לפתע פתאום עצוב לך כל היום אבל יש לך למי לספר סימן שיש לך חבר חברים להדרים אוהבים, תמיד עוזרים, תמיד ביחד צוחקים זה לזה, הם יקרים אם יש לך חבר, אתה לא צריך יותר הכל כבר הסתדר כי יש לך ח... כי יש לך חבר אם, אם עמד לך כדור, אם, אם אבל חיוך oh בלב אתה שומר סימן שיש לך חבר God. אם אם המשימה היא קשה God. אתה אומר עשרה בבקשה God. ואז מישהו God. לך אוסר סימן שיש, שיש לך God. חבר כי חברים God. נהדרים God. אוהבים God. תמיד עוזרים God. תמיד ביחד God. צוחקים זה לזה, הם יקרים אם יש לך חבר אתה לא צניך יותר הכל כבר להסתדר כי יש לך ח, כי יש לך חבר אם אתה רוצה לשתף אם, אם אתה, אתה צריך כתף, כתף אתה יכול להתקשר או אני אהיה לך חבר אם אתה קצת במשבר אם כואב ולא עובר,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 כי יש לך חב, כי יש לך חבל תבור עמי, והחבול בוני יום הולדת מה? אה, נאלו לזייף ולשיר בקול מי שלא מכיר את המילים, כי זה היום שלי, כי זה היום שלי. כי זה היום שלי, היום היום שלי, כי זה היום שלי והוא רק בשבילי יום הולדת. יפה. אה, כולם להתחבא. דרור, מי עולם במדרגות? כולם להתחבא, אני מחבא. אה, חלטו. שלום חברים. מזלתו! מה קורה לכם? כמעט נפלה להוגה מרוב פחד. זאת מסיבת הפתעה? אההה. אהה. אז בסדר, אבל תודיעו לי בפעם הבאה. אה, שגעת! דרורמי יכול לבוא בכל רגע. קדימה. אה, שיר, שיר, שיר, שיר. את מכירה את השיר, שיר? אני מכירה המון שירים. לא! את שיר היום הולדת של דרורמי. טוב, תקשיבי, זה מאוד פשוט. Kenzi Hayom Sheli, Kenzi Hayom Sheli, Kenzi Hayom Sheli, Hayom היום שלי, Who's not playing? Come in, come in. All of my friends are gone. Who's Magia? Who's not playing? I'm not playing. Stop. Hey, Gatti. Magdal. Oh, I'm not playing. She's not playing מה קרה עכשיו? שוב יש לך בעיה באופניים! לא, האופניים שלי בסדר. אני חושב שאתם אולי הקדמתם, אה? אה, אה, שאול, שאול, שאול, אתה מכיר השיר? הוא בטח! כן, שלי, כן, זה שלי, כן, זה שלי, היום... זה? כן, טוב, דרור אמית צריך להגיע כל הרגע. בואו נתחבא טוב, אני אה, הפ! אוי, לא! מה קורה? אני תמיד שוכח משהו. שכחתי את המתנה בבית. אז תסדרז ותביא אבל אני לא רוצה לפצפס את ההפתעה. אתה גר ממש קרוב. תחזור מהר מהר. אין בעיה, חברים. אני רץ על זה. פה נחבא את האור ונחכה כולם להתקבל אני מחבר אה זה מסיבת הפתעה. אנחנו חיכינו, חיכינו, ובסוף, כולם נרדמו. אני הייתי רבע, וחשבתי שאתה כבר לא תבוא, אז אכלתי מההוגה שלך. אוו, זה מראה כל כך זה טעים מאוד. אני ראה את זה שאתם מתכננים למשיבא. אם הייתי מבואים, אני הייתי شفتاه انا مسيبه سلامه ما انا اسهى الحين مم يش لي في شتخنيت كين اني اتي كين اتي تديني كلام اني مجيع كين لي مكرم لهم نحسب اني لو ادخلهم مزيان يا رجع رجع قبل اذ صدق والله تيه مسبات הפתעה. אה, הפתעה. אה, אז זה صد. סוד בינינו. סוד. כן. רעיון אבל... כן. מה יהיה על ההוגה? אה, זה יראה טעי. רגע, לא, אולי קצ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ' אולי נסים, אולי נסים הפית? לא! אז אולי... תפוס? לא. הגבניות? לא, לא. הפופקורי! ש... ש... זהו! איסילה! כולם להתעורר. דרורמי מגיעה. מה זה? מה השעה? אולי נחגוג למחר? דרורמי מגיעה. הוא מגיע. כולם להתחבא עכשיו. כולם להתחבא. אני מחבא. חברים טובים יודעים לחכות בסבלנות, נכון? חברים טובים! ויש לנו שיר והוגה! מוכנים? קדימה! אחד! רגע אחד! איכרתי? איכרתי? אה... לא, לא. בדיוק התחלנו לשיר. נכון. איכרתי. בגלל המתונה! אתה יודע מה, שאול? אפשר לעשות את זה שוב פעם, במיוחד בשבילך. כלומר, בשבילי. מסכימים? ברור! זה היום שלך. אנחנו עושים מה שאתה רוצה. קדימה, חבר'ה, אתם כבר יודעים מה לעשות. חד, שתיים, שלוש. היום שלי. כן, היום שלי. כן, היום שלי. היום שיר! כן. שיר! מישהו אכל מהעוגה? אכל מהעוגה? כן! מי... מי עשה דבר אב, כזה? אני לא יודע! אה, אה, אולי... אולי זאת מין עוגה שכזאת... כן! כן. שאם הוא... אוכלים ממנה... אוכלים ממנה... אז היא אה, נעלמת! נעלמת! ככה, לאט לאט! לאט לאט! עצי? עוגה נעלמת? כן! שיר... תגידי את האמת! שבתאי, ציפור. ציפור! איפה? ציפור? ציפור? تيبوري تيبور اي اي اي شفتك تيرا انا لا ما من هاوغا هنا ال ماشوف خابرين قديمه مو بتخيل هاوغا الهمت بسوف لو يشهر لي كلوم كين بس قديمه اني اتسى وناسه مصيبه هفتعه שלי, זה היום שלי כי היום שלי והוא רק בשבילי יש לי יום הולדת של חול ויום של חאג גדול ישום גשום אפור ויום מלא באור ישום של מנסים ויום של מצליחים כל יום הביא תור דברים מיוחדים יום אחד נגמר מהר יום אחר לאט עובר ישום של חברים ויום עם האור. יש יום שמתחילו ויום שמסיימים בעולם הזה יש כל מיני ימים כל יום השומש מאירה שולחת נשקות כל יום הרוח מלטף את ציבור ושרות אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט רוצים זה יום כל כך שמח הם הוליך היום שלי כן, היום שלי, זה שלי זה היום שלי והוא And one day, there's a day that's hot. And one day, it's cold. And one day, it's sunny. And one day, it's rainy. And one day, it's warm. And one day, Yes, <laughs> <laughs> I'm sure. מחנימ יחביתי הכל אני יאכל בخوف יש גדול לסמוך על גדול בخوف יש גדול ללבושינו כהול בخوف יש גדול דקח לה הכל הכל אני יאכל כי זה בخوف יש הכל הכל אני יאכל. כי זה, זה החופש הגדול. שאול, <laughs> רק התחיל הקיץ וכבר התאייבת. חם לי. אז מה? גם לי חם. עדיף שיהיה חם מאשר שיהיה קר. מה? ואני מעדיף שיהיה נעים, לא חם ולא קר. מה? אתה לא אוהב את הקיץ, את החופש הגדול. אני אוהב את החופש, אבל אני אוהב יותר כשהשמש לא מחממת לי את הכונחייה. לא, לא, לא. אתה ממש ממש טועה. כיף? כשחם? לא נכון! הכי כיף כשקר, הכי כיף בחורף, כשקר ולובשים מעיל. אני אקלל לך עם סוד. מה? אני ממש לא אוהב את הקיץ. מה? מה מה? ממש ממש לא אוהב. מה מה שחיק? אתה לא לים? לאכול ענבים, ללכת לקטנה, לעשות חיים, לאכול לבטיח בבריחה, לצאת לטיול עם המשפחה, לפגוש את כל הדודות והדודים. החופש בקיץ זה כיף, אבל יש חופשים אחרים שיותר נחמדים בעונות אחרות כשיותר קריר. בקיץ, כשולחים לים, אנחנו עוד נדבק כלילה חייבים לחבוש כובע, לשתות הרבה מים, לפעמים כל כך חם, אפשר לצאת החוצה. מה? אתה מעדיף את החורף? אני מעדיף חורף. לא, בחורף קר לי אני אוהב את הסתיו. מה ומה כבר יש בסתיו? מה כבר יש בסתיו? כן. מזיג אוויר נעים, החצבים פרוחים, נחליאלים מגיעים, מגיעים חגים שאני אוהב, גם נעים וגם יש חופשים. ‫אה, כן, וזאת עונת הנלידה אם לא ידעתם. <laughs> ‫אני ידעתי. ‫נח <laughs> אלי קטן, ראיתי בגן, ‫סנב ארוך לו ויפה. ‫סינור שחור קטן, על החזה, ‫לא ניתר, לא קפץ, רק, רץ רץ רץ רץ רץ. סתיו זה בכלל נחשב, זה סתיו חורף קטן. נכון. סתיו זאת עונה שלמה, זה כן נחשב. כל העונות באותו אורך, נראה לי. אם כבר מורים עונה, אז עדיף לבחור חורף. אני אוהב רק קיץ, תמיד קיץ. אני ממש ממש לא אוהב גשם. מה? אני אוהב לקפוץ בשלוליות, אוהב תפוזים ומטריות. אפילו ראיתי פעם שלג אמיתי. מה? שלג אמיתי יורד רק בחורף. ואני הכי את של הגשם. אני אוהב את עסתיו. אני לא אוהב להירטב, ולא אוהב ברקים ורעמים. ואני ממש אוהב את זה. רעמים וברקים בלילות הגשומים. את הברק רואים, אבל את הרם שומעים. יש רעמים שמאוד מפחידים, ויש כאלה שרק קצת. יש רם חלש ורם בן עודי. ורב חזק חזק, שלא נעים לשמוע, בעיקר אם אתה לבד. רחוקות, אתה פוגש רעם נחמד. היי, אבל בחוץ חם, למה אתם שרים שיר על חורף? אנחנו שרים על העונה שאנחנו הכי אוהבים. אה, אז אתם הכי אוהבים חורף. איזה כיף בחורף, כשהגשם מטפטף על העורף. כל כך כיף. גד, גד. מה פתאום? קודם שרנו על הסתיו, רעמי. סתיו, סתיו, איזו עונה זו הסתיו. אם נחליא אלי וחציו. לא, בהתחלה, שרנו שיר של קיץ. קיץ? קיץ זאת ממש מקסימה. יש את החופש הגדול, ואפשר ללכת לעייה. אבל שירים של החורף הכי יפים, וזאת עונה הכי נעימה. רגע, רגע, אתם מבלבלים אותי. على איזו تشيروا على الستاف على الستاف ده اخي نخصا لو לא נכון, نخود كاي صحي بجنيف زو تكفه اخي سمخه اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ‫מסתכלים סביב סביב, ‫הכול אני יכול, ‫בחופש הגדול שבא, ‫מצפות סעד השבילה, ‫ואם רואה לי קטן, ‫מה ראיתי בגן? ‫רגע, רגע! ‫רגע אחד, לא צריכים לריב. ‫עונות השנה מתחלפות כל הזמן. אחרי הסתיו מגיע החורף, ואחרי החורף מגיע אביב. ואחרי האביב, בא הקיץ. אתם חברים טובים, ואין צורך להחליט. כמו שבשנה יש עונות שונות, כח בעולם יש אנשים שונים, וילדים שונים. כל אחד אוהב משהו אחר. לא כדאי לריב. כל אחד הוא מיוחד, ולכל אחד העדפות משלו. אתם יודעים אני יכול להוכיח לכם את זה. כל אחד שיבחר כלי נגינה. אני על הטופים, אני עם אני על הקלידים. יש, שימו לב. כן. אם נקשיב אחד לשני, המוזיקה שלנו תהיה הדרת. בואו נתחיל בשיר על שלוליות. מה פתאום, שיר על חצבים? אולי נשיר על גלידה? יפה מאוד. הלהקה שלנו בדיוק כמו עונות השנה. זה יפה שאנחנו שונים אחד מהשני. מה, הייתם רוצים שכל השנה יהיה רק קיץ? אז הייתם רוצים שכל השנה יהיה רק חורף? האמת שגם אני אוהב שלוליות. ואני מאוד אוהב גלידה. אפילו בחורף. ובאויב תמיד צבעוני ושמח. נכון. ואני אוהב לטייל כשיש שלכת. יש שיר שמתאים לנו בדיוק. מי מכם יכול לומר לי, מהם חודשי השנה העברית? אביה, אביה, ישן ד, תישrei, ו, ו, אז ב, חשבות, חשבות, קיסל, דגami, ש, אתיבת, אתיבת, שват, שват, אדאל, אדאל, מיסאן, מיסאן, סיל, סיל, סיל, סיל, סיל, אלוי! אלוי! בכל חבור! ובית נאומי שמר אתם מכירים? ברור! ובדעי! לכל חודש, מזג אוויר מיוחד, והיא כתבה על כך שיר. זה הולך ככה. בית תשרי נתן הדקל פרישח ונחמד כי סופיה בטבת פרד ובשבת חמה הפציעה ליום אחד באדר על אני חורך מן הפרדסים וניסער ובחורך כל החרמשים בעייר הכל צמח ובסיבה נפגיר בתמוז ואף שמחנו אחר קציר בואו נשאיר זה הטפור הכי מדבש זה הנעיל שהוא חדש זה נחליאלי שעבר זו שבחוץ זה שעוד חמוץ, זה רק ששוב חזר נתגשים, אנחנו שם באבים מסתכלים סביב סביב ואם רואים שאין לו דבות בשבילים ואם רואים שנאמו המעילים ואם פרק וגם חרצית לכבוד לחג כשתו ארצי אז יודעים, אז יודעים שבאבים, שבאבים אז יודעים שבאבים As you dim, as you dim, sheba Aviv, sheba וחלפו בי אף כאן, שפת אדר וסמידה סייבנת מוזמאה, ובבוא אלו ללנו ריח והתחלנו את שירנו סטב, מהתחלה תקינו ספים של דרורמי והחבובונים כן אז תלכו כן כן כן רוצים להירשם לערוץ שלי כן אז תלכו כן כן כן אז תגידו מה מה! ותגידו מי מי! ובואו לבית של דרורמי <laughs> דרורמי נו תלכו ובואני להפדי